Близько трьох десятків автомобілів стоять у черзі за пальним на одну із автозаправочних станцій Хмельницького в 15-й годині. Така сама ситуація і на інших хмельницьких автозаправках. Водій Віктор каже, стоїть у черзі за пальним годину. Машин 20-25. А що завтра буде. Водій Вадим розповідає, стоїть в черзі менше і стоятиме далі, бо пальне в його машині закінчилося. Не вистачить навіть, щоб до мівки дістатися. Можу показати мене навіть на нульстріх. Заправник Ігор каже, пального на їхній АЗС є вдосталь і черги не через дефіцит бензину чи солярки. Є в у нас постійно підвозиться, проблем немає. Директор АЗС на камеру коментувати ситуацію не захотів, сказав, що пального вистачає, а черги, бо не було електрики. Водій Віктор каже, чому, на його думку, утворилися. Черги. Струму не було, та і чекали, поки з'явиться, щоб заправитися. Заправник ігро розповідає, коли сьогодні біля АЗС почали утворюватися перші черги. За його словами, це не через електрику. Коли я коли, коли перші ці вибухи були у нас, люди настрашились, роз'їжджаються з міста хто куди. Є на заправках генератори. Заправки ж теж є, що працюють на генераторах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.